Hei, mä olen professori Jukka Tyrkkö, Linneen yliopistosta Ruotsista, ja Turussa vierailevana professorina vuoden 2019 loppuun. Olen täällä pääasiassa kahden tutkimushankkeen takia. Työskentelen professori Matti Peikovan kanssa kielen historiallisten paratekstien parissa, ja professori Veronika Laippalan kanssa koneoppimisen, datavisualisoinnin ja kvantitatiivisen korpuskimistiikan parissa. Minulla on pitkät yhteydet tänne Turun yliopistoon, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun työskentelen täällä ja on erittäin jännittävää päästä tekemään yhteistyötä näiden kollegoiden kanssa. Tämän kauden aikana tulee olemaan myös muita pienempiä yhteistyöhankkeita ja tarkoituksena on luoda pidempiaikaisia suhteita, jotka jatkuvat sitten tämän varsinaisen kauden jälkeen.